سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو جب خلافت ملی نا خلافت اور یہ خلافت جو ہے یہ جو آپ خلافت کے مرتبہ پر فائز ہوئے یہ آج کے حکمرانوں کے منہ پر ایسا تماچک ہے ایسا تماچک ہے اگر وہ اس بات کو سمجھیں تو حضرت جی آج اگر ہم میں سے کسی کو کوئی اقتدار مل جائے تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پروٹوکول اچھا ہونا چاہیے ہمارے لیے لوگ کھڑے ہونے چاہیے ہماری عزت ہونی چاہیے لینڈ کروزر بڑی بڑی گاڑیاں ہمارے پیچھے ہونی چاہیے اور آج دیکھیں دیکھیں کتنا ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے ہماری ماں بہن کی عزت جو ہے وہ سڑکوں پر رول رہی ہے یہ یہ ان لوگوں کا حشر ہوتا ہے جو دین کے ساتھ غداری کرتے گئے اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ڈھائی فیصد زکوٰۃ کو ٹھکرایا اور اٹھارہ فیصد ٹیکس دینے پر راضی ہوئے ہم ہم وہ قوم ہیں اسلام نے دین نے ہم سے ڈھائی فیصد زکوٰۃ مانگی نہیں دی مجھ سمیت کوئی بھی بندہ جو صاحب استطاعت ہو جس کے اوپر زکات فرض ہے یہ اسلام, یہ اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ اور جنہوں نے زکات کا انکار کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے ان سے جنگ فرمائی جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے ہم میں سے کوئی بندہ بتایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا کبھی سال میں اس نے زکوٰۃ نکالی نہیں <تصفح> یہ جو قوم ڈھائی فیصد زکوٰۃ پہ راضی نہیں ہوئی اٹھارہ فیصد ٹیکس جو ہے وہ بندہ بھی دے رہا ہے جو اس کے اس کے اس کے ساتھ وہ بنتا بھی نہیں ہے کہ مطلب یہ زکوٰۃ دیتا زکوٰۃ اسلام نے تو اس بندے سے لی جس کے پاس مال و دولت تھا لیکن ٹیکس حکومت اس بندے سے بھی لے رہی ہے جو اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو جو قوم دین کے ساتھ اس طرح غداری کرے پھر اس کا حشر یہی ہوتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ جب خلافت کے مرتبہ پر فائز ہوئے پھر آپ ایش و آرام کی زندگی میں نہیں گئے خلیفہ وقت پہلے خلیفہ اقتدار پر بیٹھے ہوئے سب کچھ آپ کے پاس تھا ایک دن کیا ہوا کہ آپ نا بوری اٹھا کر نہ اپنے کندھے پر بازار سے جا رہے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رد اللہ تعالیٰ آپ نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کدھر جا رہے ہیں رعایا کی خبر گیری کون کرے گا جتنا بھی عوام ہے ان کو کون دیکھے گا اگر آپ اس طرح کام کرنے جائیں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رد اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت اقتدار کے مالک آپ آگے سے فرمانے لگے کہ اے عمر اگر کام نہیں کروں گا تو بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا آج کسی حاکم کو کہیں نا کہ جی تو اقتدار بھی سنبھال اور ساتھ اپنا کام بھی کر ایم اے نے ایم پے کی تنخواہ یا حضرت لاکھ ڈیڑھ لاکھ اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے اب ایک بندے کو پہلے اتنا تنخواہ مل رہی ہے پھر اوپر سے اس کو سرکاری گھر ملا ہوا ہے اوپر سے اس کو سرکاری سہولیات ملی ہوئی ہیں اوپر سے اس کو سرکاری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں جہاں مرضی جائے اور یہ قوم کا پیسہ ہے. یہ دیکھیں آپ یہ سڑکوں میں آتے جاتے کسی نہ کسی کو تو نظر آ ہی جاتی ہوگی کہ سرکاری گاڑی ہمارے پیسوں سے تیل ڈلتا ہے وہ سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں افسروں کے بچے اٹھا کے گھر لے جا رہی ہوتی ہیں ان کا راشن لے کے گھر جا رہی ہوتی ہے یہ اس قوم کے ساتھ حشر ہونا چاہیے تھا جنہوں نے دین کے ساتھ غداری کی حضرت سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں کہ اگر کام نہیں کروں گا تو بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا تو امیر المومنین نے مشاورت کر کے حضرت سدنا وبکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ کو ہو, آپ کے نال و نفقے کا جتنا بھی خرچ تھا اس حساب کے ساتھ بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کروایا آپ نے کوئی وہاں پر اظہار نہیں کیا آپ نے بولا نہیں کہ مجھے چاہیے لیکن آپ کو دیا گیا ارے آج کا حکمران کرے گا ایسا نہیں, نہیں. اس کو پتہ ہے بھائی میں میری انگلیاں کے میں سارا کا سارا گھی کے اندر میں جو مرضی کرتا رہا ہوں کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے جیسے مرضی ہوتا رہے ہیں